ما ردت منكم تردون الجميل, الجميل ما ردت منكم تردون الجميل ما رديت ما رديت منكم تردون الجميل بس ردت وكفأت ما تنكروها واقف الكم واقف الكم وان كنت ما بي حل وقبل من رجليكم ما تندلوها تمسحك وهسه هسه صفى وها صرت المو والمواقف كلهن تشطبوهن وهي لله الوادم منسوزين انا ما محتاجه تذكروهن ومصيبه الناس مصيبه الناس موتي شي العريس صدق مصيبه الناس لو حطيتها على الراس هم عليك ما تقبل هم القاطعين وياك شبار ويقولون ما يسأل الناس بقلبك يدوسون ويريدوك ما تزعل ايش ما سويت ايش ما سويت ما يرضون بالزينات ما يحشون إلا زل يتقالوا زل ومصيبة الدنيا من الدور مصيبة الدنيا صفقة صفاوي حلوة رأينا خجراء صفاوي خلنا قصبة خلنا قصبة انا قصبة ما عرس بعد هالسلي عرس زوج شو ما او اخ شوفك اني حاربه برا البيت عمل تصير تخليني وننام بطبر وطقني مو نسوان مو نسوان هسه وحوش مقلوبات وبعد شكليتكم خليت يدرس جيوبه وصفاوي خطيه كتلته الصوبه أفراش القاع خلى بظهره سلايه وبعد شيكم شي صارت عنده شور حاطين عليكم عليها؟ بعد بعد بعد بعد بعد شيكم شي صارت عين تجربه يا سبقه <تصفيق> صفاوي صف هسه دون خادم يلا ابو تشا شتريد ربع على الثمن عمي السلام عليكم احنا بسوق ما هز الجماعة جماعه عظامنا خوالنا ككم على راسي اليوم هذا الدفرح لليوم الله شاهد عمت حفلتين على موتين اليوم أنا ذكرت اليوم ذا باللحم هو مو ذا باللحم ترى غير شيء وصلت لكم وحق حسين عرفه حسين ابوك صفقه العريس يلا عمود ربع تحياتي لعكاشي العكاشية خوالي تاج على راسي مرخصه خوالي احنا فرح عندنا نريد نفرح الصفاوي بكل الصور ابن ام وليد <صفح> صب صفقه العريس ربعه ربعه ربعه يعني ابو خضير واولاده تاج على راسي العكاشيه الغوالي كل اللي حضور العكاشيه على راسك وراسي يا يما يا يما يا يما ابن ام المدفان يركض لحافي ويقل طمه بساع ما طول غافي العيون في العكاش لعيونك العيون كل الحضور ابنهم ويهلا ابنهم شعبية العلم وأنا حذر شعبية يا ابن شعبية سمعنا ولا. يا هلا تحية وألف تحية الحسن غسان على رأسي حسن غسان على رأسي أي أيوة ولا <تصفيق> شمرتي العالم لعيونك يا عم مقرشمرتي تاو أبو الفضل على راسك راشمرتي على راسه سمعنا ولد هاي هاي هاي هاي هاي يا أهل يا أهل بالشمرتي اسمعون العكاشات من عقب خير الجان بتاكل النوق اسمنا طبل الزوق اثناء قبر دوت اها من عقب خير الجان بتاكل النوق اسمنا طبل الزوق اثناء قبر دوت اش ما ثقلت يخب باتر حمين هي ايش انت تنعقي شمرتي محمد خشان على راسي كرار سمع المعزوفه يا حبيبي سمع المعزوفه خوال العريس على راسي وعمام العريس على راسي لعيون خوال العريس وعمامه ولعيون كل الحضور ويلتنشيد خواله منين اسمع خواله منية خواله صقور الاولاية ويلتنشيد خواله منية دول اسمع اسمح عيلك العريس صباوي أو كن ابنك الخالي هدوي عارف اسمح وريحه أمك بي وريحه امك كبير خاله شمه ونشتي ريحه امك كبير خاله شمه ونشتي ريحه امك كبير خاله شمه ونشتي ريحه امك كبير انا الحنيه تودون الخوالي هذول حزام قلبي ود غوالي هذول نبي هماني ريحه امي وثيلثين الولد اليمن وعلى خاله وثيلثين الولد قالوا على خاله وثيلثين شاي! ورقة ما لعبة ولعب لعبة ليعي، اسمع من ذوله لعبة ولعبوا صحبان على عناد خوانا لعبة ولعب مع اي على عناد خوانا هه هه لسات نتعنى والهدو كلنا ويا صفاوي نتعنا <تصفيق> ونهد وحزام كلنا ويا نهدي وعادان نردهم برد أم أخوه لما يرقصولك وقت الفرحة يهوسولك أم أخوه وقت الفرحة يهوسولك ما تسود كلهم خوان ما تسود كلهم خواني ما تسود كلهم خوان ما تسود كلهم إحنا هنا ما كره العيالة هنا ما كره العيالة هنا ما كره العيالة المايدبج للعريس شو يانا. And my wife and I'm a rich man, I'm a rich man, I'm a rich man, I'm a rich man, I'm الله ورسمه على اولاد شي اسمع صفا ونتعنا ونهد وحزام كلنا يعني about Akashi. Oh, سو ابو العريس تاج على راسنا ابو العريس على راسنا طفله لنارة ابو لناره ابو القاعه بس طفله للناره اللعبه ولعب لعبه و لعب ولعب. ابو القاعه بس لناره ابو عبود أو ابو عبيد العلم لعبه ولعب عمامه على عناد خوانا لعبة ولعب عمامه لعبه ولعب لعبه ولعب ودبيت عقالي ودبيت عقالي هذا ابو العريس يقول ودبيت عقالي We're من ذوله خذ عبره وي ذوله وذوله اها تعلم من ذوله او ومن ذوله ادرس وتعلم من ذوله ادرس وتعلم ومن ذوله اي من ذوله عكاشي ولكوكي عادي علول فرح فرح فرح صفقه صفقه صفقه صفقه الصفاوي Do I'm on, اسحلول عباس وردة مطلوب على الاستياج يوانا عباس وردة ابن وردة. أو أو أي أيوة ولد على راسي. اه إحنا لمة حد يتعذّرنا إحنا لمة حد يتعذّرنا أول عائل قصينا لساننا إحنا لمة حد يتعذّرنا أي كل من عافانا يتدم كل من عافانا بين غلطان اللي ما جلّه بين غلطان اللي ما جلّه أي أيوة بين غلطان اللي ما جلّه غلطان اللي ما جلّه جسوبك это ты говоришь دغش حبكما طلعت كل هاي لسنين والخانة مرة يكون مرتين دغش حبكم طلعت كل هاي لسنين كل دم صدق حباق حبكما طلعت كرباق كل دم اسم واحد عزيز و بها الحفر سمعون هالعود وهاي الرادة وهاي انتي من ناهة الشيخ لبن الشيخ جبناها هاي الرادة و بت الشيخ لبن الشيخ جبناها و انها ابن لو عن ترحل يا العكاشي، <تصفيق> وي وي وي وي وي لك وي